Все життя. Це моя рідна мова. Так про жестову мову розповідає її перекладачка Оксана Фіновська. Хмельишенка з маличку знає угу. мову жестів. Каже, росла у сім'ї нечуючих. Я цей шлях не обирала, ця професія обрала мене. У мене батьки глухі і тому для мене це було просто. Мої батьки – діти війни, тому мій батько з народження був глухий, а моя мама втратила слух під час війни. Аби отримати посвідчення перекладача, Оксана Фіновська навчалася в Київському навчальному центрі для перекладачів. Ця освіта мені потрібна була для того, щоб я могла отримати документ. І цей документ надавав би мені право перекладати глухих людей у закладах, таких як суди, поліція, адвокатура, медзаклади. Член Українського товариства глухих Ярослав Кудряшов з родини глухих. Від народження не чує. Чоловік родом із Чернівців, проживає у Хмельницькому з 2014 року. Розповідає, після переїзду було важко знайти роботу в обласному центрі. Я проживав в місті Чернівці, я там працював, на заводі, і на заводі. І думав, що мене дуже легко тут приймуть на заводі, але то не є так, тому що мені тут так само за допомогою перекладача прийшлося навчання прийти на заводі, і на заводі я вже працюю офіційно. Відтоді два роки Ярослав Кудряшов працює в'язальником схемних жутів, кабелів та шнурів. Зізнається, Хмельницький не пристосований до нечуючих людей. Добитися в деяких питаннях важко. Саме краще – ходити разом з перекладачем. Але в нас є велика проблема, в нас не вистачає перекладачів, які би супроводжували. У нас є онлайн-перекладачі, але не завжди це допомагають. Найскладніше Ярославу було під час локдауну. Ні, йде тільки мова тоді про переписування і все. Людина в масці, я не можу вважати ні одного слова, і це вже для мене дуже страшно. 331 людина є членом спілки Українського товариства глухих в обласному центрі, розповідає її голова Наталія Ніколенко. Додає про функцію спілки. Глухі люди відвідують, наприклад, особисто, в першу чергу, йдуть до перекладача жестової мови і відвідують клубні угрупування. І відвідують, дуже люблять політику, політоінформацію, коли проводять, і різні маленькі заходи. У місті глухим людям проживати легше, ніж у селі, зазначає Наталія Ніколенко, оскільки у містах краще інтернет-покриття, є перекладачі жестової мови. Щороку відзначають тиждень глухих у вересні місяці, каже Наталія Ніколенко. Сьогодні у Міжнародний день жестових мов в УТОГ проводять заходи, метою яких є привернути увагу спільноти до, до потреби треба, прав і людей з порушенням слуху. Сьогодні у нас підбудеться виставка «Врожай. Дарунок осені». За словами Наталії Ніколенко, всього на території Хмельниччини є 1258 нечуючих дітей та дорослих. В Хмельницькій територіальній громаді – 581 людина. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.